سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار پر ہونے کے باوجود بھی اپنے معاملات بھی اس طرح کے رکھتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس روایت کو بیان کرتے گئے کہ ہم صبح صبح اٹھتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر صبح صبح نماز پڑھا کے نہ جاتے شہر سے باہر جہاں پر ہم سارے رہائش پذیر سے اس سے باہر جاتے ایک ویران جگہ پر جاتے اور غائب ہو جاتے پتہ نہ چلتا کدھر گئے ہر روز میں اسٹو میں نکلتا کہ آج میں دیکھوں گا کہ صدیق اکبر کدھر جاتے ہیں تین دن چار دن پھر پتہ چلا کہ وہ کہاں جاتے تھے وہ ایک مائی صاحبہ تھی جس کی آنکھیں نہیں تھیں اب حاکم وقت خلیفہ وقت ہو کر بادشاہ ہو کر جیسے آج ہم کہیں کہ صدر ہو کر ایک نابینا مائی صاحبہ کے گھر جاتے اور وہاں پر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں نہیں پتہ تو آپ کے وصال کے بعد باعث جماعت الثانی جماعد الاخرہ و کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے یہ عمل دہرانا چاہا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین چلے ہمارے گھر کا جی وجہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ ہمارے گھر جا کے ہمارے گھر کی صفائی کر کے آیا کرتے تھے چلے ہمارے ساتھ ہمارے گھر تو امیر المومنین آپ کے ساتھ گئے گھر کی صفائی کی امیر المومنین گھر کی صفائی کی اس کے بعد مائی صاحبہ جو نابینا تھی ان کو کھانا کھلانے لگے اور دل میں نیت یہ تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو آپ نے کھانا بنا کے اس کے منہ میں دیا تو وہ جو مائی صاحبہ تھی بوڑھی جو تھی اس کی ٹھنڈی سانس ملی اس نے لگتا ہے آج ابو بکر کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ تمہیں پتہ نہ چلے لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا تو وہ مائی صاحبہ جو تھی وہ کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں ابو بکر جب بھی گھر میں آتا تھا صفائی کرتا تھا برتن دھوتا تھا کھانا بناتا تھا کھانا بنانے کے بعد نوالے کو منہ میں چبا کے پھر میرے منھ میں دیتا تھا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے دانت بھی نہیں ہیں لیکن آج آپ نے ایسے ہی نوالا توڑ کے مجھے کھلا دیا جہاں سے مجھے پتہ چلا کہ صدیق اکبر کا وشال ہو گیا حضرت جی یہ تھی حضرت سیدن صدیق اکبر رد اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی دین کی خدمات کہ جب بھی ضرورت پڑی دین کو صدیقے اکبر پہلے نمبر پہ کھڑے ہو گئے دین کے ساتھ وفاداری کر کے تو دکھا دین نے جب بھی آواز لگائی جب بھی آواز لگائی گئی تو صدیق اکبر پہلے نمبر پر کھڑے ہوئے تھے آج دین کے آواز لگے تو کوئی کدھر تو کوئی کدھر تو کوئی کدھر تو کوئی کدھر مرنا تو سب نے گیا کیوں نہ دین کے نام پہ مر جائیں چھوڑ کے تو سب کچھ جانا ہے کیوں نہ دین پہ سارا خرچ کر کے جائے دین اسلام کے نام کر کے جائیں جانا تو ہر کسی نے ہے آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی چلے جانا ہے زندگی تو ختم ہو ہی جانی گئی کیوں نہ یہ دین اسلام کے نام وقف کر کے ختم کی جائے مال تو چھوڑ ہی جانا گا کیوں نہ یہ دین اسلام کے ساتھ وقف کر کے دین اسلام پر خرچ کر کے اس دنیا سے جائیں تو یہ دنیا بھی ہماری سرخرو اور وہ دنیا بھی ہماری سرخرو رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے